Υποδέχομαι, πρώτο μας συναντήσει στο Μέγαλο μαξίμου με τη γυναία μου ιδιότητα και είναι πάντα μεγάλη χαρά μου, όταν υποδέχομαι έναν πολύ καλό μου φίλο, ένα πολύ καλό φίλε της και ένα πολύ καλό φίλο της Ελλάδας. Ευχαριστώ και ιδιαίτερα παραστηριστικό, να με πρωτοβουλία τη Ελλάδα Σε μια περίοδο, υπό την πρωτοβουλία τη, η Ελλάδα επανεκκλείται την εθνική τη εξοπλισία. Και ο Έλληνο είναι όχι αξιοπρεπή, αλλά και βλέπει την για μια καλύτερη Ελλάδα σε ευχαριστώ. Για τα καλά